Vítejte na procházce Českou historií. Lepšího průvodce byste nenašli. Jsem totiž Český lev. Dnes si připomeneme moc zajímavou dobu. Dobu stěhování národů. To se ale musíme podívat na celou Evropu. Lidé v celé Evropě si užívali radosti doby železné. Tuto idylu ukončili až hůnové, kteří se vrhli na Evropu z východu. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, Už jsou tady, spaste se úděkem! A tak se dali všichni do pohybu. Celé národy se vydali na cesty. <tějí zpětí výsledky> Občas to vzali i přes českou kotlinu, ale nezdrželi se. Jen ti hunové tu jinak tak poklidnou turistiku kazili, trochu to přehnali. Jejich vůdce Attila, zvaný Byť Boží, se snažil turistický ruch v Evropě ještě urychlit, ale nebyl pochopen. Baka, Atila jede! Nic nedovede udělat z odvěkých protivníků spojence tak rychle, jako blížící se Atila. V roce 451 byl Atila spojenci na hlavu poražen. <tějí> yeah, yeah, yeah. <tějí> Se národy zase zastavily, ale úplně jinde. A na počest této slavné epochy se stěhování národů v Evropě každé léto opakuje.